Сьогодні вітер слабкий, біля 3 метрів секунди для такого повітряного змія потрібно порядка 4-5 метрів для стабільного зльоту. Міні-фестиваль, призначений на сьогодні 19 червня, відмінили через дощову погоду у Миколаєві. Втім, коли побачили, що опадів за прогнозом немає, вирішили зібратися, говорить авторка проєкту Анна Компанієць. Всіх літонів учасники виготовляли власноруч. «Ми з сім'ями внутрішньопереміщених осіб та ветеранів ФАТО запускаємо повітряних зміїв, власноруч виготовлених на базі центру підтримки в Миколаєві. Стрільці разом з діточками, тато, мама, дитинка, бачите, хороша погода, вітерець якраз для кодиків. Сьогодні до запуску зміїв долучились дві сім'ї. Серед них Марина Павлович із чоловіком та двома дітками. Жінка розповідає, свого другого змія доробляли вночі, а вже сьогодні запустили. Нас запросили на дуже цікавий проект. ми попробували на першій презентації було. Мене дітям дуже сподобалося, ми в восторгі, це такі емоції я вам не можу передати. Сьогодні народився ночі наш другий котик, тому що мама потихеньку, з двома дітками тяжко, але діти допомагають. Наступного разу запускати зміїв планують 26 червня. Пошли. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.